السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما العاده معكم هذه من قناتكم. كوان اليوم سنقوم بشرح منصه جيتيو او سنعيد شرح منصه جيتيو آه لان الفيديو القديم كان فيه بعض آه المشاكل في الصوت اليوم قد قمنا بشراء المعدات التي تلزمنا من اجل انتاج فيديوهات جودة عاليه اذا آه منصه جيتيو كبدايه هي منصه آه تحت المرتبه حاليا الخامسه في ترتيب منصات. فوليوم أه، الذي يقوم بالتداول عليه اليومي ما يقارب الأربعة مليار وستمائة وتسعة وتسعون وتسعة وستون مليون دولار. اذا فوليوم كبير جداً. أه، منصة جيتيو لديها العديد من المميزات. والصراحة التي أنا أه، جذبتني إليها وتركت منصة بينونت. بما في ذلك خاصية الكوبي تريدين. أي في فما عليك إلا أن تنسخ أحد البرو في التريد وسيقوم بالتداول نيابة عنك أيضا منصة غيتيو توفر لك العديد من العملات الرخيصة جدا التي لم تدرس في منصة بينونس ونذكر بالمثال العملتين التي قمت بالربح فيهما العملة الأولى وهي شيبا وقد قمت بشرائها على منصة قبل أن تدرس على منصة بينانس وقد قمت بجني أرباح كثيرة ولازلت لحد الساعة آه لم ابيع آه اموالي فيها ايضا آه عمله سايطاما التي آه اتوقع ان لديها آه مستقبل كبير ايضا عمله سير او الخاصه بمنصه كريبتو آه دوت كوم والذي ساقوم بشرح من منصة كريبتو دوت كوم ان شاء الله آه هي كذلك في الفيديوهات القادمه اذا اذا منصه جيتوي لديها مميزات كثيره جدا آه تساعدنا على جني ارباح كبير. اذا اول شيء في هذا الفيديو سأحاول لا اوطيه عليكم سأقوم بشرح فقط كيف يمكنك فتح حساب بسرعة في هذه المنصة وبعد ذلك إن شاء الله سأقوم بإدراج سلسلة من الفيديوهات توضح أو تشرح كل خاصية توفر لنا لنا من كيف يمكننا التداول من خلال سبوت تريدين أو أو الفيوترز أو العقود المستقبلية الأجل التي آه يمكننا نستعمل المارجن فيها كيف يمكننا تحويل الاموال من السبوت الى البيب الى الفيوتس اشرح كل شيء ان شاء الله ايضا اريد ان اشرح ايضا خاصيه آه الغوضل يعني تخزين ويمكنك الربح من تخزين العملات التي تريد ان تخزينها لمدة سنة او ثلاث سنوات سأشرح لكم ان شاء الله كيف يمكنك الربح بها ايضا هناك العديد من الخصائص يمكننا ان نجني من الارباح ايضا والخاصية التي, التي يهتم كبير بها هي الكوبي تريدين. وسأشرح ان شاء الله بالتفصيل الممل حتى تفهموا ما هي الكوبي وكيف يمكنك الربح فيها وسأريكم ان شاء الله تجربة لانني قمت باختبارها لما يقارب الحالي الأسبوع إن شاء الحمد لله لدي أرباح متراكمة يوما على يوم يعني هناك يوم خسارة ويوم أرباح ولكن الحمد لله في المجمل هناك أرباح يعني السلم يرتفع يوما على اليوم وليس هناك انخفاض أيضا سأريكم الغيفيواي أو الإن إف تي بوكس ايضا سأريكم كيف يمكنكم معالجات او آه يعني آه رؤية رصيدكم في جميع المحافظ. اذا اول شيء نقوم او نريد ان نقوم بتسجيل هذا الموقع. يجب علينا ان ناتي لموقع جيتيو اذا اصدقائي آه ارجو منكم الدعم لانني صراحة آه انوي أن, ان اوفر لكم فيديوهات قادمة يعني ستاخذ مني الجهد والوقت. فقد دعمكم لي هو عبر تسجيل بالرابط الخاص بالتي سوف تجدون اسفل الفيديو. من اجل ان نقوم بانشاء اكبر شبكة عربية. اذا سوف تجدون رابط التسجيل اسفل الفيديو في الوصف ما عليكم الا الضغط عليه. يأتي بكم الى هذه الواجهة كما ترون هنا. يمكنكم وضع إيميلكم الخاص هنا او يمكننا ان نذهب الى صيناء او نضغط على صيناء من اجل جميع المعلومات. إذا الضغط على السينت يأتي بنا إلى هذه الواجهة. هنا يطلب منا أن ندخل اليوزرنيم الخاص بنا. ما علينا إلا نكتب اليوزرنيم أو الاسم المستعار الذي نقوم به. لنأخذ كمثال اسم عمر سبعة ستة وسبعة. فيما يخص الإيميل يجب علينا أن نكتب الإيميل الخاص بنا. نكتب مثلاً عمر سته ارباس جيميل دوت كوم دوت كوم يجب ان يكون الايميل حقيقيا من اجل التفعيل لاننا سيطلب منا رسالة التفعيل. نقوم بكتابة الباسورد الخاص بنا وكما ترون هنا يطلب منا عدة طلبات اولا يجب على الباسورد ان يكون فيه حروف كبيرة لناخد مثال او وحروف صغيرة او يجب ان يكون ايضا ارقام لناخد مثلا ويجب ايضا ان يكون في الباسورد رموز ولناخد كمثال كم اروباس او زائد او نقطتان او اي اي رموز يمكننا الاستعانة بها يجب عليكم التاكد او تذكر هذا المودوكباس لانه او هذا الباسورد لانه سيخول لكم الدخول الى حسابكم كما قلنا نعيد يجب ان يكون فيه حروف كثيرة ثم حروف صغيرة، ثم أرقام، ثم رموز ونعني بالرموز هنا أي رمز مثل أروباس، مثل ناقص، مثل سائد، مثل قوسين، أي رمز يمكنك أن تضعه إذن نجد هنا الرفيق الأيدي وهذا الرفيق الخاص بي اللي هو ستة وخمسون، تلت وعشرون، سبعة، ثم ستة. بعد ذلك نقوم بتشغيل هذه الخاصية إننا أكبر من ثمانية سنة، ثم نضغط على X. هنا يطلب منا الفاند باسورد هذا الفاند باسورد هو مهم جدا لمن يريد ان يحسن حسابه وليس مهم جدا لمن يحب ان يكون سريعا في, في استعمال المنصة اذن فات الباسورد سوف يطلب منك كلما تريد ان تقوم بالتداول او شراء عملة او بيعها يعني في السبوت تريدين او في تريدين يعني عندما تقوم طلب آه شراء او بيع في الماركت فسوف يطلب منك الفات الباسورد ونحن هنا نتحدث عن الذين يقومون بالشراء في الماركت يعني لا يشترون بالليمت يشترون بالماركت يعني يريدون الشراء السريع فسوف يؤخركم لأنه يطلب منكم كل مرة تريد أن تقوم بالعملية شراء أو بيع أيضا يطلب منكم عندما تريدون أن ترسلوا الأموال لمحفظة ما أو تريدون أن تستقبلوا الأموال يعني في كلتا الحالتين يطلب منكم هذا الفاند باسورد الفاند باسورد يمكنكم ان تس- يعني ان يكون على الاقل ستة ستة رموز يمكنكم استعمال ستة حروف او ستة ارقام او احرف وارقام يعني ما عليك الا تذكرها ناخد كمثال كم نكتب ناخد ارقام نكتب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مثلا اذا يمكنك تذكر هذا الرقم يعني اكتب من واحد حتى ستة او من واحد حتى سبعة على الاقل يجب ان يحتوي على ستة رموز يعني يمكنك ان تكتبه اما حروف يا يعني اما ارقام بعد ذلك نضغط على كرييت اكاونت ولمن لا يريد ان يستعمله يمكنه يمكنه ادخاله الان وبعد فتح حسابه ساريكم كيف يمكنكم ابطاله من المنيو او من البروفايل الخاص بكم اذا بعد ذلك نضغط على كرييت اكاونت نقوم بجلب هذي الايقونة الى هنا للتاكد اننا لسنا روبوت إذن هنا يقول لنا ان اليوزر نيم از تيكن يعني اليوزر نيم الذي قمنا بادخاله شخص ما سبقنا وادخل نفس اليوزر نيم اذا بعد يعني بعد القيام بكل العمليات التي قمنا بشرحها سوف ياتي سوف يقوم بتسجيلكم ويطلب منكم يعني تفعيل تفعيل الجيميل الخاص بكم او الايميل خاص بكم عبر ارسال يعني رساله الى الايميل الخاص بكم تذهبون الى الايميل تجدون رساله من منصه كيتيو فيها فيها سته ارقام تقومون بنسخه تلك سته الارقام وادخالها في الخانه التي طُلبت منكم هنا في كيتيو بعد ذلك تضغطون على next وبعد ذلك يعني يقوم بفتح حسابكم بدون اي مشاكل اذا بعد فتح الحساب سوف نذهب الى يعني ندخل الى حسابنا وسوف نشرح منصه كيتيو عند فتح الحساب وعند التفعيل اذا بعد آه تفعيل حسابكم يعني يرسل اليكم ايميل من منصتيه سوف تجدون ايميل آه قد وصل الى حسابكم او الى الجيميل الخاص بكم بعد ذلك تجدون فيه رساله تحتوي على سته ارقام نقوم بنسخ تلك الارقام او بكتابتها آه من خلال الكيبورد الخاصه بنا كما ساقوم انا يعني نجد الارقام واضحه وسنقوم بكتابة هنا يعني 7 آه سبعة واحد واحد, واحد, واحد سبعة. إذا بعد إدخال الأرقام الصحيحة سوف يدخلنا إلى حسابنا وسوف نرى واجهة حسابنا كما هي واضحة الآن إذا نرى هنا please complete kic registration before processing يعني يطلب منا تفعيل حسابنا او التحقق من حسابنا من خلال الباسورد خاص بنا ال ID ID card الخاص بنا او الاي دي اي دي كارد الخاصه بنا اذا سوف نقوم بتفعيل الخاصيه ونذهب الى كاي سيناو من اجل توثيق حسابنا اول شيء يطلب منا تفعيل خاصيه تو فاكتور identification اذا هذه الخاصيه يمكنك ان تحمل تطبيق جوجل ايدونتيك ايدونتيكيشن على هاتفك وبعد ذلك تضغط على هذه الخاصية هنا سوف تضغط على كليك هير يعطيك هذا الرقم تقوم بنسخه ويجب عليك حفظه لانه يجب عليك حفظه في مكان امن لانه عندما يقوم باضاعة هاتفك سوف تحتاج الى هذا الرمز او هذا الكي من اجل اعادة فتح الكود الخاص بك على التطبيق جوجل اثنتيكيتد لانه في كل مرة سوف يطلب منك عند دخولك الى حسابك يطلب منك الرمز من ستة ارقام على جوجل اثنتيكيتد وتلك الارقام تعيد جينرايت ديم سيلف يعني تعيد صياغة نفسها في كل دقيقة يعني سوف تحتاج لهذا جوجل يعني يجب عليك أن تنسخ هذا الرمز أو تحتفظ به جديدا إذا كنت تنوّي تفعيل خاصية جوجل إيدنتيكيتر. إذا لم تكن تريد تفعيله فلا ليس هناك مانع هو فقط مسألة أمان يعني هو توثيق أو آه تأمين حسابك من الـ, آه الـ إذا نذهب إلى Verify Now من أجل تفعيل أو من أجل تحقيق من حسابنا سوف نجد هذا هذه الرسالة هنا نضغط على Verify Now ويأتي بنا إلى هذه الواجهة هنا يطلب منا هل نحن شركه ام نحن اشخاص فرديين نضغط على اننا اشخاص فرديين اذا كنا فعلا اشخاص فرديين اذا هنا يطلب منا ان ندخل دولتنا لناخذ كمثال السعوديه هنا كمثال المغرب. المغرب قولي سمارت اه المغرب نقوم بكتابه الاسم الخاص منو ناخذ كمثال السيد عمر مرة الزائد مثلا نعيد كتابة هذا الاسم كاملا هنا نختار هنا هل نريد التفعيل بالبطاقة الوطنية الخاصة بنا او ناسيونال اي دي او نريد التفعيل بجواز سفر او الباسبور او نريد التفعيل بدرايفر ليسنس او رخصة السياقة اذا كنا نريد تفعيل بالبطاقة الوطنية نختار البطاقة الوطنية يطلب منا ادخال الرمز او الاي دي الخاصة بالبطاقه الوطنية الخاصة بنا. لناخد كمثال ا ا ا واحد ثلاثة خمسة تمانية تس اسم. هذا هو الرقم المكتوب على او الاي دي الخاص بالبطاقة الوطنية الخاصة بسيد عمر الزاي. هنا يطلب منا ان نحمل الصور. اذا الصوره هنا تكون للواجهة الامامي للبطاقه الوطنيه خاصه من التي تحتوي على الصوره على صور الوجه هنا ويجب على الصوره ان تكون كما هي موضحه هنا يعني يجب ان تكون الصوره واضحه ليس فيها عيوب في يعني لا تستعمل ضوء الهاتف عند التصوير ويجب ان تكون الاضاءه يعني تكون الصوره واضحه جدا وليس هناك اي ضبابيه في الصوره وتأخذها على هذا النوع. يعني تكون البطاقة في الوسط والصورة تأخذها كاملة مكمولة. اذا بعد اخذ الصور نضغط على ابلود. يأتي بنا الى واجهة الصور لناخذ كمثال هذه هي الصورة الاولى للواجهة. نضغط على أوبن. ثم نختار الصورة الثانية اللي هي ظهر البطاقة الوطنية ناخذ كمثال هذه. ثم نضغط على أوبن. ثم يطلب منا ان ناخذ صوره او سيلفي مع البطاقه الوطنيه الخاصه بنا وورقه بيضاء مكتوب فيها مثلا الاي دي الموجود هنا يعني تكتب gate اي اي دي وهذا الرقم الاي دي الخاص بنا في الورقه كما هو موضح في هذه الصوره هنا يعني ناخذ الورقه البيضاء باليد اليمنى ثم البطاقه الخاصه بنا البطاقة الوطنيه الخاصه بنا بالوراء اليد اليسرى ثم نطلب من احد ان يصورنا او نضع الهاتف نقوم بوضعه ونضع التايمر ونضغط ونأخذ السيلفي ويدانا تحملان الورقه البيضاء والبطاقه الوطنيه الخاصه بنا بعد ذلك نضغط على ابلود ثم نحملها هي كذلك بعد اكتمال جميع هذه المراحل نضغط على كونفيرم اند submit عندما تقدم لكم الكنفرانس متبت رساله تقول لكم بان يعني الفريق الخاص بكيديو سيقوم بالتحقق من هذه الرساله فعقبوا ويقوم باجابتكم سواء ان حسابكم سيكون مفعل بعد التحقق او ان يلزمكم اضافه بعض الامور اخرى وغالبيه الاشخاص الذين قاموا بهذه الامور التي قلتها بالتفصيل ما عليك سوى تتبع المراحل التي قلتها لكم سيقوم بتفعيل حسابكم في اقل من تمنيه ساعة كما وقع معي اذا هذا كل ما يخص تفعيل حساب جيتي اذا بعد التفعيل نذهب اذا اردنا ان نرى محفظة الخاصة بنا اذا نضغط على والب نجد هنا فانس اوفر فيو من اجل ايداع الاموال وليس ايداع اموال بالبطاقة البنكية او ترونسفير بونك ايداع الاموال اذا اراد شخص ما ان يرسل لنا عملات الكترونية يعني الايداع عبر العملات الالكترونية فقط ودراو ايضا السحب بالعملات الالكترونية فقط وبخصوص السبوت أكون هذا هو الاكونت الخاص بنا نضغط على السبوت اكونت ونرى جميع العملات التي لدينا فيها رصيد اذا لم نرى اي شيء هنا في محفظتنا سو علينا إلا الضغط على هايد أسيت ويزال زيرو يعني هنا يظهر لنا فقط إذا قمنا بتفعيل هذه الخاصيات يظهر لنا فقط العملات التي لدينا فيها رصيد إذا قمنا بتعطيله سيظهر لنا جميع العملات إذا أردنا البحث عن أي عملة نضغط هنا مثلا بي تي سي سوف يظهر لنا البي تي سي هنا أو مثلا شيوة. يظهر لنا الشيبة نريد إذا في الشيبة مثلا لدينا عملات الشيبة في منصة نريد ونريد إرسال منها يعني عدد منها إلى موقع غيتيو نضغط على ديبوزيت سوف يعطينا الأطراف الخاصة بشيبة ثم نذهب إلى بونص ونرسل إلى تلك الأطراف والعكس صحيح إذا أردنا السحب نضغط على وتتراو وإذا أردنا التداول نضغط على تريد ولا أنصحكم الدخل على تريد من هنا لأنه سأريكم يمكنكم التسريب لانه سيذهبكم الى منصة آه او الى بلاتفورم صعبة صعبة الفهم نوعا ما اذا كنتم مبتدئين في المجال المارجن اكونت ايضا فيما يخص الكمبيوتر الكونتراكت اكونت الكونت اكونت فينانسيال اكونت ماي ريفيرل لان هنا لمن يريد الاحالة تضغط على ماي ريفيرل يمكنك الوصول الى اربعين في المئة نسخة وارساله الى اصدقائكم اذا اردتم تشارك مع نسبة من الارباح وساتشارك ايضا مع الاشخاص الذين سجلوا عبر الرابط نسبة جيدة من الارباح ان شاء الله ما عليكم الا الضغط على الرابط والتسجيل في منصة فيديو من الرابط الذي تجدون اسفل الفيديو هنا سوف تجدون ارباحكم من الرفيرال لأن اربعين في المائة تعطي عليكم منصة من الرسوم التي تأخذها عن كل بيع او شراء. يعني الرسوم التي تأخذها تأخذه تأخذ في المائة من تلك الرسوم وتعطيكم اربعون في من الاساس الذين دعوتهم. يعني الشخص اللي دعوته لن يأخذ اي سنتيم او اي نسبة مئوية من ماله الخاص. فقط من الرسوم الذي يدفعها للمنصة عبر البيع والشراء. التي يقومون بها داخل منصة الجيتي. إذن إذا أردنا التداول نذهب إلى تريت ثم إلى سبور تريدين أجل التداول العادي الذي عرفناه منذ سنة 2017 وهي الشراء في القاء والبيع عند القيمة. نضغط على ستاندرد. شوف يذهب بنا إلى منصة. لمن يريد ايضا يعني انا لا احب المنصة بيضاء هكذا لانها تقوم يعني آه تعطيني صداع في الاعين فانا احولها الى منصة درامية او منصة ليلية نذهب الى هذه الايقونة هنا البرايت من اجل الشمس يعني من اجل هذا اللون او هذا التيم الذي نراه الان ابيض إذا أردنا تغيرها إلى الليلي نضغط على كلاسيك باتو سوف يتغير هكذا هنا أجد أنها مريحة بالنسبة للأعلى إذا هذه هي الواجهة الخاصة بسبوت 3D نأتي إلى هنا نجد جميع العملات التي نريد التداول عليها إذا لم نجدها نكتبها مثلا هنا نأخذ كمثال نأخذ ساعة أم إذن زوج العملات سوف يوصل لك دي USDT إذا أردتها تداول بالزوج مثل البيتكوين او الايثيريوم تضغط على الت ثم تضغط على زوج الذي تريد تداول به مثلًا البي تي سي اذا ضغطنا متلا سيطرة سوف نجد سيطرة فقط على زوج اليو اس دي اتي لناخد مثلا لناخد كي جي... تيو كما ترى هنا كي او عملة جيت توكن الخاصة بمنصة كيتيو واضحكم شرائية. نجد هنا بزوج البي تي سي. اذا اردنا بزوج الوز دي تي نضغط على جي تي اس دي تي. نرجع الى اس دي تي ولا مثلا عملة كيتيو. هي عند ثمان ستة فاصل سبعة دولار حاليا. ثمنها وزيد مغري للشراء. اذا هنا نجد آآ آه الذي نريد للتداول عليه. هنا ثلاثة دقائق. هنا الاربع ساعات. هنا الديلي. هنا الاسبوعي وهنا الشهري. يمكنكم أيضا يعني هذه هذا الشهر هو مضاف من منصة تريدين فيو يمكنكم آه يعني إضافة أي خاصية تريدونها من هنا يعني باي سيل كما تريدون يعني البروفيت أو الخسارة إذا أردنا البيع أو الشراء نذهب إلى الأسفل نجد هنا البار ونجد هنا السيل إذا أردنا مثلا سوف نجد هنا رصيد من اليو هنا دي وسوف هنا نرى هنا رصيدنا من الكيتية او العملة التي نريد التداول عليه اذا اردنا مثلا الشراء بسرعة نضغط على مثلا اي شخص يريد البيع هنا نضغط على الثمن الذي يريد البيع عليه سوف يقام بكتابة التمن الذي يريد البيع هنا بسرعة ثم نضغط على المثل كمية المال التي نريدها سوف نجد هنا يعني يمكنك الضغط على هذا السهم لكي يريد. يعني اريد شراء مثلا خمسون في المئة من الويؤ زتي الخاصة بي اريد شراءها الويؤ على الثمن البيع اللي هو ستة خمسة وسبعون اربعة وثلاثة نضغط على باي سيقوم بالشراء سوف نرى الاوردر اذا لم يكتمل المئة في المئة سوف نراها هنا في ماي اوردر ايضا ماي تريد سوف نرى التداولات التي قمنا بتداول عليها والتي تمت إذن هذا وإذا أردنا البيع كذلك سوف نختار أي شخص هنا يريد يريد الشراء ثم نضغط مثلا أريد بيع مئة في المئة من العملة الكيتيو ثم نضغط على سيل فيقوم بتفعيل خاصية السيل مباشره بعد الضغط وسوف نجد التريد الخاص بنا هنا الذي قمنا به إذا هذا فيما يخص منصة سبورت تريدي اذا اردنا الذهاب الى الفوتر 3، نضغط على يو اس دي مارش سوف يطلب منا اول مرة ان نقوم بتجاوز امتحان نضغط على اهبريت ان اكسبت ثم نضغط على الايقونة في الاسفل ثم نضغط هنا سوف يقوم يعني باعطائنا عدد من المفاهيم التي يجب علينا قراءتها وفهمها دون على ستارت سيقوم بطرح بعض الاسئلة علينا اذا قرأت وفهمت ان التريدين في الفيوتر هو خطير جدا ويجب عليك ان تكون محت... يعني واخد الاحتياط الخاص بك فيمكنك الاجابة على هذه الاسئلة او ان تأخد من وقتك الكثير فقط قم باختيار عشوائي للاجابات وسوف يقوم بالتصحيح لك فيما بعد ولكن <سان> يجب عليك يعني ان تعي ان التريدين <سؤال> في الفيوتر <سؤال> هو خطر جدا بعد ذلك نضغط على بومب ان ثم يقوم بتصحيح لنا الاجوبة <سؤال> الخاطئة. <سؤال> مثلا جوابنا كان خطير نضغط الجواب <سؤال> <Freddy> الصحيح <سؤال> هو اللي الاجوبة الصحيحة هي التي سوف تجدها بالاخضر نضغط عليها نضغط على جميع الاجوبة التي <سؤال> هي بالاخضر <سؤال> بسرعة من اجل <سؤال> ربح الوقت <سؤال> ثم نضغط على ستاتي وسوف يقوم بذلك سمح لنا بالدخول الى حسابنا هنا اول شيء نحتاج هو تحويل اليو الى حسابنا في الفيوتر لان السبوت وليت هي معزولة على الفيوتر صواليت يجب علينا التحويل نرى هنا زيرو يو اس ونجد هنا هذه الأيقونة نضغط عليها سوف يأتي بنا الى هذه الواجهة اذن هنا يقول لنا ان نريد تحويل الاموال من, من السبوت اكونت تو فيوترز اكونت نرى هنا اليو الخاصة بنا على السبوت اكونت اللي هي صفر مثلا لديك مثلا مئة يو تضغط على آل سوف يقوم بادراج المئة هنا لن لن هنا نكتب اذا فقط تضغط على آل سوف يدرج جميع العملات التي لديك من اليو تي هنا ثم تضغط على اوكي فيقوم بالتحويل اذا كانت عملية عكسية مثلا قمنا قمنا بالتداول على الفيوتر وقمنا بربح اموال كثيره ونريد ان نس أن... يعني أن نسحب بعض من تلك الاموال ما علينا الا الضغط على هذه الايقونه هنا من اجل العكس من السبوت اكونت الى سبوت اكونت يعني نريد نحن الان من الفيوتشرز اكونت الى سبوت اكونت نقوم بالضغط على هذه الايقونه هنا فتقوم بالتحول وننظر فروم فيوتشرز اكونت سبوت اكونت اذا نضغط مثلا عدد العملات اللي نريد سحبها لي مثال كمثال 800 دولار ويجب أن تكون هذه 800 على حسابنا في الفيوتر ثم نضغط على اوكي. اذا هنا يقول لي ان ليس لدي المبلغ كافي. يعني هذا فقط حساب فرعي عن حساب الحقيقي وسأقوم بشرح ان شاء الله في درات قادمة من حساب الحقيقي. عندما سأشرح لكم كيفية استعمال كوبي اذا بالنسبة أكون اول شيء نقوم بتجهيز هنا الإذوليتد. يعني يجب علينا فهم الليفرش. اول شيء نقوم بفهمه في الليفرج هو الكروس ثم الايزوليتد ليفرج اذا قمنا بتفعيل خاصية الكروس فهنا نقول له انه آه رغم ان الصفقة مثلا دخلنا في صفقة باي والسعر انعكس علينا و وده لنا الخسائر يعني ناقص ناقص واحد دولار ناقص اثنين غادي وتظهر لنا الخسائر تتزايد اذا قمنا قمنا بتشغيل الكروس فنقول له ان تلك الخسائر قوم بسحبها من البالونس الخاص بنا وليس الصفقة التي دخلنا بها اذا قمنا بتشغيل isolated isolated ليفرج مود اذا هنا نقول ان مثلا دخلنا بصفقة بمئة دولار فالخسائر تسحب تخصم من, من تلك المئة دولار ولا تخصم من, من رصيدنا الذي لا نتداول به اذا الكروس يقوم بسحب بخصم الخسائر من من الرصيد الذي لا نتداول به والذي نراه هنا في الأفلابل والإزوليت نقول لا أن يخصم تلك اللوزس من المئة دولار أو من الرقم أو المبلغ الذي قمنا بتداول عليه أنا أحبذ أن أستخدم الإزوليت يعني لتكون تكون كل صفقة منعزلة عن صفقة أخرى ولا يقوم ب يعني آه تخريب رصيتي من الأموال بالنسبة للايفرج يمكنك ان تختار واحد اكس لا يعني المبلغ نفسه التي يعني في حسابك والذي تداول به لن تكون هناك اي ليكيديشن او نختار فو مثلا في, مثل في اثنان يعني دخلت بمئة دولار فموقع كيتيو سوف يعطيك مئة دولار يعني مئة في اثنان تساوي مئتان يعني مثلا صفقتك انت داخل بمئة وكيتيو بمئة يعني في المجمع تكون مئة دولار أو في ثلاثة يعني 300 دولار أو في خمسين يعني خمس دولار أنت بمئة دولار وكيتيو تعطيك أربعمئة دولار يعني كسلف أو في عشرة يعني ألف دولار أنت داخل بمئة دولار وجيتيو تعطيك تسعمئة دولار كسلف ولكن كل ما ارتفعت في في الليفرج كل ما أو تصفية الحساب أو تصفية الصفقة ترتفع يعني يعني يعني الثمن يرتفع وسأشرح لكم هذا بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد لأنه حاليا سيصعب فهمه من طرف الأشخاص المبتدئين ولها أنصح بالتداول على الفيوتر لأن الفيوتر صعب جدا وقد خسرت أموال كثيرة في الفيوتر إذا نضغط على كونفيرم بعد ذلك نتأكد أنه قام بذلك يعني هنا يقول لي ترانسفير فاند فيرست يعني يطلب مني تحويل أموال أولا بعد ذلك سوف أقوم ب ضبط آه... هذه الاعداد. آه... تأكدوا قبل أي تريد أن تقوم التداول لا تقوم يعني بتخطي ليفرش ثلاثة في... في ثلاثة أو في خمسة لأن كل مرة يدفع ليفرش كل ما دخلته في مشاكل إذا مثلاً قمت بإعدادات الليفرج نأتي هنا ن... ن... نجد الماركت أوردر لمن يريد شراء بسرعة أو لمن يريد أن يضع أوردر معلق وعند وصول الثمن اليه يقوم بالشراء نيابة عنه. اذا انا استعمل ماركت اوردر هنا في الماركت اوردر فقط تضع المبلغ الذي تريد الشراء عليه او البيع عليه ثم تضغط هنا الصور اللي تريد بيع او شراء يعني تقوم بسحب هذه الايقونة ليقوم باختيار نسبة مئوية من الرصيد الخاص بك او تقوم بكتابة السايز يعني مثلا آه واحد بيتكوين او اثنان او اربعة وعشرون حبة يعني بالسايز او بالنسبة المئوية بعد ذلك على ستوب اوردر هنا يقول لك اذا اردنا تفعيل هذي الخاصية لك ضع لي تيك بروفيت يعني ضع لي الثمن باليوز ديتي التي اذا وصل الثمن اليه يقوم بالبيع نيابة عنك جميع ما قمت بشراء على هذا الثمن وتضع له ايضا ستوب بلوت يعني اذا ما وصل الثمن الى مثلا صفر ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون الف دولار يقوم بالبيع نيابة عنك ولو بالخسارة بعد ذلك نختار الصفقه هل هي شراء يعني لونغ او سيل يعني شورت يعني هل نتوقع ان الثمن سوف يرتفع من, من من هذه اللحظه او سينخفض من هذه اللحظه التي سنقوم بالشراء عليها او البيع عليها. اذا الماركت اوردر فقط يقول لنا آه يعني يمكننا الشراء باللحظه يعني لا ننتظر الليميت اوردر فقط نضع المبلغ من ما شراء الشراء آه وال او سيل ولا يعني سوف يشتري من يعني أي مبلغ موجود في السوق حاليا بسرعة إذا بعد ذلك سوف نجد الصفقات هنا يعني فيها ليكيديشن البي ان ال بروفيت اند لوز ريليز يعني النسبة الأرباح والخسارة التي قمنا بشراء بتحقيقها هنا البلايت اللي دخلنا عليه هنا عدد العملات التي قمنا بشراءها وهنا الصفقة حالتها هي يعني كم نريد التصفية منها هل نريد تصفية منها خمسين في المئة على هذا الثمن او نريد تغيير ستوب لوز او نريد تغيير تايك بروفيت الخاص بنا هنا ليستوريك يعني جميع المعلومات خاصة بكم لمن يريد الفيوتر يعني شرح في فيديو مفصل عن الفيوتر سأقوم بوضع فيديو اخر ان شاء الله في الحساب الحقيقي وساشرحكم بالضبط كيف يمكنك التداول على الفيوتر إذا كان هذا شرحنا المختصر لمنصة أو التداول على الفيوترز فيما يخص الفيرونس يعني كيف يمكن الربح من تخزين العملات سأريكم هذا إن شاء الله في فيديو أخر أيضا الكوبيتر إذا فيديو مهم سيكون مفصل آه إذا كان هذا كل شيء فيما يخص منصة كيتيو فقط أريد شرح هذه ماي بوينت لمن يريد فهمها ماي بوينت تذهب إلى والد إلى ماي بوينت إذن ماي بونت يمكن يعني شراء هذه النقاط هذه النقط يمكنك شراء من هنا تطت على باي يعني ماي بونت باي بونت تلاقي الواجهة ثم تشتري باقات من من هذه النقاط ترى هنا أو تريد يعني تخصص مثلاً كمية من من النقاط تريد شرائها أو 100 من الماده تريد شراء هذه النق هذه النقاط مهمة هل تريد شراءها باليو اس دي تي يعني يجب ان يكون لديك رصيد في اليو اس دي تي او تريد شراءها بالجي تي وهنا نرى الرصيد باليو اس دي تي يعني 500 نقطة تساوي ستون الف يو اس دي تي هذه النقاط يعني يمكنك شراء عدد التي تريد يعني مثلا اريد مثلا فقط عشرة نقاط عشرة نقاط ستكلفني مثلا نشتري نقطة واحدة ستكون لفيني مئة وعشرون دولار يمكنك شراء مثلا سففاصيلة يعني سف فاصله اي نقطة تريد يمكنكم شراءها هذه النقاط هي مهمة لانني عند التداول عند التداول في المقابل اذا كانت مثلا ننصد يعني تخصم واحد يعني سففاصيلة اي في المئة كرسوم لأي بي او شراء في التداولي فعند شراء النقاط هذه النقاط فقط فهي تخصم صف فاصلة صفر نقطة صف فاصلة صفر خمسة في المئة من النقاط التي أنا اشتريتها يعني اه اقتصاد لما يزيد عن المئة يعني عن خمسون في المئة أو تمانون في المئة اقتصاديا يمكنني يعني ربحها كما فعلت منصة بينوس عند التداول آه وتقول لك إذا قمت بتفعيل خاصية <hesitation> آه جني النسب أو الفيس العمولة من عملة بي ان بي وكان لديك رصيد من عملة بي ان بي في حسابك فتكون العمولة هي صفر فاصلة فيما إذا لم تكن لك أي عملة بي ان بي في حسابك فتكون العمولة صفر فاصلة خمسة عشر في المئة إذا هذا ما يخص النقاط ما ماي بوينت لأنها مهمة لمن يريد التداول هو يعني الاقتصاد في العمولات التي يقتطعها البروكر الخاص به إذن يعني هذا كل شيء يعني فقط طبقت لنا الاسم السيتاب لمن يريد إضافة الرقم الهاتف الخاص به والذي سطلب منه إدخال الكود كل مرة يريد الدخول إلى حسابه فقط أنا نضع هنا الاسم الخاص به مثلا عمر هنا تختار الدولة الخاصة بك، أو تقوم بكتابة مثلا الرق الخاص بدولة في زائد نأخذ كمثال المغرب زائد مئتين واثنان عشر، فسوف نجده هنا مروق. هنا نقوم بإدخال مثلا رقم الخاص بنا كمثال رقم عشوري. هنا, هنا الفنت باسورد الذي قمنا بشرحه في في تشيل. قمنا أنه يحتوي على ستة حروف أو أرقام أو حروف وأرقام معًا. تضغط هنا على سنت. ايميل كود ثم تضغط على سلام اس ام لاحظ لديك اقل من ستون ثانية من اجل الذهاب الى حساب الى جيميل بك تجدون الكود مرسل الى جيميلكم في ستة ارقام ثم هذا الرقم الذي قمت بادخاله سوف يرسل اليكم رسالة نصية فيها مثلا ارقام ايضا يجب عليكم كتابتهما الاثنين قبل انتهاء هذا العداد ثم تضغط على سيتاب اس ثم يقوم بإضافة الرقم الهاتف الخاص بك والذي سيكون كوسيلة للحماية عند كل دخول أو خروج من حسابكم أو يعني سحب أموال يعني حتى لو قام أحد ل hackers حسابكم فلن يستطيع السحب أو تغيير لواط أو أي شيء ما دام ليس لديه هذا الهاتف الذي <مم> به هذا الرقم لأن يطلب منه رسالة ادخل آه الارقام التي ارسلت الى هذه الرسالة وايضا ادخل الارقام التي ارسلت الى الايميل الخاص بكم اذا هذا كان كل شيء فيما يخص آه يعني شرح مفصل آه جديد آه فيما يخص آه موقع او آه منصة كيتيو اتمنى ان اكون استوفيت بجميع آه يعني المعلومات الكافية لإنشاء حسابكم وتداول وتفعيله اذا كان لديكم اي تساؤل عليكم الى طرحه في الوصف وإذا كانت شيء لم اصرح سأقوم بوضع فيديو أخر إن شاء الله وأشرحه فيه آه فيما يخص الفيديوهات القادمة ستكون حول صرح آه الفيوترز كيف التداول على الفيوترز وأيضا سأصرح كي كي الكوبي تريدن وأيضا سأشرح كيف يمكنك الربح من آه تخزين العملات وأيضا أريد أن أنوع عن كوبي تريد لأن صراحة ربحت فيها كيف يمكن نسخ أشخاص آه متميزين أو برو ويمكننا نسخ تداولاتهم يعني جن ارباح بها بدون ان تداول بطبيعة الحال فقط اريد ان اذكر ايضا ان رابط جيل في منصة جيتيو تجيلنا في اسفل الفيديو وايضا روابط المنصات الاخرى التي ساقوم بشرحها هي ايضا ان شاء الله في الايام القادمة كان معكم مهدي من قناتكم في شرح لمنصه كيتيو اتمنى ان يكون الشرح كان مفيدا واستجاب لجميع تساؤلاتكم وجميع الاسئله الخاصه بكم او نقاط الغير مفهومه في لقائنا الى في الفيديو القادم ان شاء الله اسعد الله الى اللقاء